Jsem tady dnes před vámi, abych vám ve zkratce představil to, jak dělám vědu, že praská beton. Lidi, co tady byli přede mnou, tak zachraňuji lidské životy, ale já ne, já ničím beton. Úvodem vám povím jedno tajemství, které ví každý absolvent stavárny. Každá betonová konstrukce má v sobě trhliny. Ta konstrukce může být podlaha, na které tady teďka stojím, schodiště, po kterém jsem sem přišel, most, nebo tady tento strop. Těch trhlin je tam ve skutečnosti několik a nebál bych se říct, že beton bez trhlin není beton. Příčin vzniku trhlin v betonové konstrukci je hned několik. Mezi ty významné lze zařadit reologické procesy, to znamená, že beton popraská v podstatě sám od sebe vlivem hydratačního tepla. Většinou se mu ale musí pomoct vnějším zatížením. Mější zatížení má hned několik druhů. Mezi ty významné patří statické, to znamená, že já se tady takhle postavím. A tady stát na věky věku jako tvrdí i nebo naopak existuje jiný druh zatížení, cyklické, kdy já tady takhle budu chodit a cyklicky zatěžovat tu konstrukci, dokaď se, se nezřítí. Mě zajímají oba dva tyto druhy zatížení. Uvedu příklad rekonstrukce silničního mostu, které stále více přitahují pozornost veřejnosti, zejména ty padací jsou nejvíc populární. Bohužel, padavost mostu není primární parametr, na který tyto konstrukce navrhujeme. Ba naopak chceme, aby tyto konstrukce vydržely co nejdéle a nepadaly samovolně. Před započetím jakýchkoliv prací na konstrukci se z této konstrukce musí odebrat vzorek, podobně jako se to dělá v medicíně. Tento vzorek se poté podrobí zkouškám, ze kterých se odvodí základní fyzikální vlastnosti. Například, Pevnost, Jangův modul pružnosti nebo hustota. Tyto materiálové vlastnosti však vyjadřují pouze to, jak se tento materiál chove bez trhlin. V tento moment přicházím na scénu já s mými kolegy, kdy nechám tento válcový vzorek nařezat na jednotlivé disky a poté do těchto disků necháme vyrobit zářez, abychom ulehčili vzniku trhlin. Víte, mě tento proces vždycky připomíná krajení salámu nebo tlačenky. Ta tlačenka s tím betonem mají právě společnou tu strukturu i ten válec. Tyto disky zatížím v lisu do úplné destrukce tělesa, protože tento disk umožňuje iniciaci trhlin jak v tahovém módu, kdy se jednotlivé lomové plochy takto od sebe oddalují, nebo ve smíkovém, kdy ty lomové plochy takto se po sobě smíkají ale hlavně tato zkouška umožňuje kombinaci těchto dvou módů, což žádná jiná lomová zkouška neumožňuje. Takto analyzovat materiál je důležité zejména kvůli onomu cyklickému zatížení, které umožňuje trhlinám postupný a progresivní růst mezi jednotlivými zrny kameniva. Výsledek je ten, že se ty trhliny postupně klikatí. Abych vám lépe přiblížil cyklické zatížení, mám tady pro vás rekvizitu, Kancelářskou sponku. Sami si můžete doma vyzkoušet, že když ji jednou takto ohnete, tak akorát změní tvar a poté už nepůjde vrátit zpátky. Ale když budete usilovně cyklovat, tak ji zlomíte. A přesně to se děje v tom mostu, když po něm přejiždějí autobusy, vlaky, auta a tak dále. A ona vlastně ta konstrukce není betonová, ale vlastně železobetonová. Přesně když se to železo přetrhne, tak, tak ten most spadne. Cílem mého bádání je pak s použitím matematických modelů teorie lomové mechaniky porovnávat teoretickou a experimentální cestu trhliny. Svými výsledky pak přispívám k pochopení vzniku trhlin v materiálech a konstrukcích. Takže vždycky most, vždycky beton.